يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل اه والتانية اه والتالتة سألوا الحلو بتبيع ايه الحلو بتبيع ايه الحلو تاني فكان الحلو ربدي وقال بالغين وعالما وقال فكان زمان وقشطه يا جوافه بناتي يا لطافه قشطه يا جوافه وبناتي يا لطافه ما تقولش مغاشا. يا قمر الدين ابو السره خلاص أحلى يا ناس ابو السره خلاص أحلى يا ناس بشر الاناناس والفصل اتنين ابو السره خلاص أحلى يا ناس ابو السره خلاص أحلى يا ناس لفندي. أنا عندي سفندي يا سيدنا أفندي أنا عندي سفندي من بلدي يا بلدي بلدي الحلوين يا تبصلها خلاص إحلو يا ناس يا تبصلها خلاص إحلو يا ناس بشر الأناناس والفاصل اتنين ويا سيدنا أفندي أنا عندي سفندي ويا سيدنا يا لطاف ما كل رخين والمنجسون المنجسون يا بلح موت ولا المنجسون يا بلح موت انا بنت السول والناس عارفين قشطه يا جوافه بنات يا لطافه قشطه يا جوافه بنات يا لطافه ما تقولش ابو دهش امري أحمر حلوة، وشير بطيخ احمر حلاوه وشيل من قاوة نقاوه بطيخ احمر حلاوه اوصلك بالعداوة وعلى السكين وكمان على فكره عندنا كمتره كمان على فكره عندنا كمتره لو كلت القشره بجرام فيتامين وقشطه يا جوافه وبناتي يا لطافه وقشطه يا جوافه قشطة مغاشة ولا عمر الدين وإشتا يا جوافة بنتي على يا بنتي على ولا عمر الدين